Це приїжджає машина, забирають макулатуру, зважують її на використані кошти. Ми е, хочемо купити нову українсь, україномовну сучасну літературу. Працівники обласної наукової бібліотеки допомагають завантажити автомобіль макулатурою. Це російські книжки, які впродовж двох місяців приносили в бібліотеку учасники акції «Інтелект переможе війну». Її мета – позбутися російської літератури, натомість придбати українську, каже бібліотекарка Наталія Масловська. Російське, старе, російськомовні, такі журнали, газети, такі дуже-дуже старенькі, не актуально російська література. Про Петра І багато було, про Катерину ІІ, ми мали книги. З російськомовною літературою розлучалися з радістю. Акція тривала від 14 лютого 1923 року. Приносили і держслужбовці, і викладачі, студенти, учні, батьки всі, всі, всі, хто читав, десь нашу рекламу, всі з радістю розлучалися з російськомовною літературою старою, з радістю чистили свої горища. Макулатуру зважили, загалом вдалося зібрати майже півтонни російських книжок. За них отримали 2365 гривень. З цією сумою працівниці обласної бібліотеки пішли в одну з книгарень Тернополя, щоб придбати нові книжки. Це беремо точно. За час війни нові книжки в бібліотеку не надходили, каже завідувачка відділу міського абонементу обласної бібліотеки Віра Горошок. За її словами, про нову літературу люди запитують часто, тому склали список книжок, якими цікавляться читачі. Ми придбали шість отаких 14 книжок. Це є бібліотекарка з Аушвіцу, про яку дуже питають особливо молоді люди. Це є Василь Шкляр «Співбожої пташки». Також запитувана книжка. Наступна книжечка це є котик півник Шавка. А це про те, що нас були це про Ірпінь, про Бороянку. Про це все жахіття, яке відбувалося в Україні. І Володимир Лис, також відомий автор Володимир Лис. От книжка називається Вифлеєм. Також запитувана. На превеликий жаль, не отримували таких книжок. Придбали. Тепер ці книжки можна взяти у відділі міського абонементу. Віра Горошок каже, російську літературу можна і далі приносити в бібліотеку. Акцію вирішили зробити постійною. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.